Мельницька етнографиня Таїсія Стан показує, як по-святковому вдягти українську хустку. Розповідає про особливість такого зав'язування. Я тут зробила складки, тут зробила такий е, обручок з скрученого кінця. Один кінець звисає назад, а цей кінець наперед. За словами Таїсії Стан, українки носили хустки різного розміру і використовували техніку зав'язування залежно від віку та статку. Пов'язувалася дуже по-різному і під підборіддям, на потилиці, і також на верхівці голови по-різному. Є такі навіть у нас на поділі техніки, що зав'язувалися декілька хусток, щоб показати, яка багата жінка, яка, яка гарна. Приміряти автентичне українське обрання хмельничани змогли в рамках фотопроєкту «Краса української хустки», який започаткували в грудні минулого року в Мельницькому обласному науково-методичному центрі культури та мистецтва. 7 грудня, день української такої, нашої хустки, ми вирішили цей проєкт продовжити не лише один день в рік, а впродовж року. Люди переходять, цікавляться нашою українською культурою, традиціями, спадщиною. Одна з учасниць фотопроєкту хмельничанка Валерія приміряла кілька образів. Каже, для неї вдягти українське вбрання означає зануритися в історію і відчути зв'язок поколінь. Це можливість відчути зв'язок з родом, зв'язок поколінь. Споконвіку хустка ж вважалася жіночим оберігом, і тому, коли вдягаєш хустку, відчуваєш себе якось так по-особливому, затишно, захищено. Із донькою Варварою прийшла на фотосесію хмельничанка Ірина Кирилова. Каже, образи створювали інтуїтивно, результатом залишилися задоволені. Ну, так тепло, дуже на душі, так, Гарно, класно. Мені дуже подобається ця хусточка і ця вишиванка. Вона мені дуже подобається, дуже класно. Це третя фотосесія в рамках проєкту «Краса української кустки», розповіла його керівниця Валентина Марцонь. За її словами, зробити світлини в українському народному вбранні приходять діти і дорослі. Участь у проєкті безкоштовна, учасники приносять смаколики для українських воїнів. В організаторів проєкту є прикраси і автентичне вбрання, частину якого надали артисти Хмельницького театру імені Михайла Старицького. Проєкт триватиме протягом року, ми його зніматимемо все більше, зробимо календар дуже гарний і на закінчення проєкту планується великий фестиваль учасників та наших друзів. Адже нам є що показати, поділитися і досвідом, і концертною програмою, і танцювальним, це буде класно. Дізнатися про наступну зйомку можна на офіційній сторінці обласного науково-методичного центру культури та мистецтва. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.